אני יודע שהראש שלך נרגע ואת לא מעלה איש מה את מגישה. אני חושב עלייך רק אני יודע כמה אוהב אותך אישה אז אני חושב על כל חושב שוב אנחנו פה יושבים מנסים לחשוב He את us to מילה ועוד מילה the מה שאמרת לי miles לך a תכת